السلام علیکم ویلکم ٹو محمد ٹیک یوٹیوب چینل دوستو آج میں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ آیا ہوں بہت سے لوگوں نے پرسنل میسیجز کر کے پوچھا کہ جی میل اکاؤنٹ مجھے لاگ آؤٹ کرنا ہے میرے اکاؤنٹ کچھ دوستوں کے پاس بھی ہے تو ہم نے اکاؤنٹ جو ہے یہاں سے ہی اپنے ڈیوائس سے ہی ادرز موبائل سے ڈیلیٹ کرنا ہے یا ریموو کرنا ہے یا لاگ آؤٹ کرنا ہے تو آج اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ جی میل اکاؤنٹ کو کیسے ریموو کرتے ہیں ادر موبائل سے اور کہاں سے ریموو کریں گے طریقہ آج میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ بتاؤں گا تو ٹائم ویسٹ نہ کرتے ہوئے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف اگر آپ چینل پہ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں کہ آپ کو ہماری نئی نئی ویڈیوز بآسانی ملتی رہیں تو دوستو ہم آگے ہیں اپنی موبائل سکرین پر اب بھی آپ جائیں گے پلے سٹور میں اس کے بعد آپ نے اپنے رائٹ سائڈ پہ ٹاپ پہ جو ہے کلک کرنے نہ ہے اور یہاں پہ جو ایرو آپ کو نظر آ رہا ہے اس پہ کلک کریں نیچے آئیں اے اے مینج اکاؤنٹس اس میں جو ہے آپ کے اکاؤنٹس جو مختلف جس پہ آپ نے آپ کی آئی ڈی آپ نے ریموو کرانی ہے کہیں سے تو اس پہ آپ کلک کریں گوگل اکاؤنٹس میں جائیں اس کے بعد یہ ہوم پیج آپ کے پاس سامنے اوپن ہو گیا ہے اس میں آپ سوائپ کریں رائٹ سائڈ پہ تو آپ کے پاس سیکیورٹی کا آپشن ہے اس پہ کلک کریں آپ کے پاس جو پیج اوپن ہو گیا اس میں نیچے آپ نے اسکرول ڈاؤن کرنا ہے یہ مینیج آل ڈیوائسیز یہ آپ کو کلک کر دینا ہے یہاں جب آپ کلک کر لیتے ہیں تو آپ کے پاس وہ ساری ڈیوائسز آ جاتی ہیں جہاں جہاں آپ کی آئی ڈی لاگ ان ہے یا لاگ ان تھی تو اب میں چاہتا ہوں کہ یہ ساری یہ موبائل ابھی جو ہے آپ کا ہے یا میں ابھی اگزامپل کے طور پر دکھا رہا ہوں تو یہ میرا موبائل ہے یہاں چاہتا ہوں کہ لاگ ان ہوں باقی جو ہے لاگ آؤٹ کر دوں تو میں ون بائی ون ایک پہ کلک کروں گا یہاں آپ کو یہ سائن آؤٹ کا اپشن نظر آ رہا ہوگا سائن آؤٹ اور آپ نے سائن آؤٹ کر دینا ہے تو آپ کا سکسیزفلی اس ڈیوائس سے ریموو ہو گیا تو اسی طرح آپ ون بائی ون جتنے ڈیوائسیز سے ریموو کرانا چاہتے ہیں آئی ڈی تو یہاں پہ آپ کلک کریں اور سائن آؤٹ پہ دبائیں تو اس طرح یہ سائن آؤٹ ہوتے جائیں گے سکسیسفلی تو دوستو یہی تھا یہ سمپل سے کچھ سٹیپ جس سے آپ اپنے ڈیوائس سے جو انتھرائز یا ادر ڈیوائسیز میں آپ کی آئی ڈیز ہیں تو یہاں سے آپ ریموو کر سکتے ہیں دوستو اگر آپ کو جی میل کے بارے میں اور کچھ ٹپس وغیرہ چاہیے پاس چینج کرنا یا ٹو اسٹیپ ویریفیکیشن آن کرنا ان ویڈیوز کی ڈسکرپشن میں میں لنکس دے دوں گا آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں اور سیکھ سکتے ہیں امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا ویڈیو لائک کر دیں اور آگے شیئر بھی کر دیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا اپنا اور اپنے والدین کا اپنے گھر والوں کا خاص خیال رکھیے گا مجھے دیجیے اجازت فیم لال